La Feduc, cu Sorana Cârstea, Dacă echipa vrea să bat din palme, bat din palme. Sorana Cârstea, a doua jucătoare român cel mai bine clasat, a declarat ce se asumie repetia se joace în întâlnirea cu Elveția, dar respect decizia capitanului Florin Securceanu de a o nominaliza la simplu pe Irina Begu, al tur de Simona Halep. Normal, Mă sub lumiere tăptam să joc, aceasta era prima idee, având în vedere ce eram a doua, însă tot timpul am spus-o, ce decide. Am venit la Fed Cup. nu a contat ce am fost prima, a doua, a patra. Atât timp cât am fost sănătoasă. M-am prezentat, sublinierei m-am pus la dispoziția capitanului. Sublinierei la dispoziția echipei. Sunt aici pentru ce are nevoie echipa. Dacă vrea să joc simplu, joc simplu, dacă vrea să joc dublu, joc dublu, dacă vrea să bat din palme, bat din palme. aici pentru ce are nevoie echipa sublinierei România, a declarat Cârstea, într-o conferință de presă, conform News Row. -a, a explicat ce a preferat-o pe Begu deoarece este mai bun pe zgur. A fost o decizie dificilă. este un raționament din punct de vedere tactic pucin poate sublinierea din punct de vedere al jocului. Personal, în momentul acesta, cred că acest teren e puțin mai bun pentru Irina, pentru stilul ei de joc Sublinierei. i la fel din punct de vedere tactic. Noi trebuie să pregătim sublinierea-i meciul foarte serios. Ne gândim ce o secă sublinieră tigme primele trei puncte, ne gândim să abordme toate cele cinci meciuri cu seriozitate sublinieră-i, în cazul în care va fi nevoie sublinieră de un meci decisiv la dublu. Dublul principal este format din Irina sublinieră Simona, a afirmat el. Într-un interviu acordat DigiSport, liderul echipei României, Simona Halep, a declarat ce Irina Bego are un joc complet pe zgurt. Nu sublinieră tiu cu moia fiecare, în Sirina are un joc complet pe zgur sublinierei domnul Segrceanu cu siguranță a gândit la acest lucru, a analizat toate momentele din această petemân, din ace subliniere tia ni ea subliniere a considerat dumnealui, el a luat decizia. Eu sper să fie o decizie bună, se că sublinieră Tigmea ambele meciuri sunt de sublinieră, apoi o să fie bine, a spus ea. Cepitanul nejuctor Florin Segrceanu a nominalizat-o pe Irina Begum, locul 38-a. Pentru meciurile de simplu ale întâlnirii România, Elveția, contând pentru barajul de promovare Clashman în Grupa Mondială a Cupei Federației, de subliniere Isorana Cârstea, locul 34 VTA, este numărul 2 român, conform clasamentului VTA. Conform deciziei lui Segărceanu, Simona Halep, sublinierea Irina Begu ar urma să joace sublinierea la dublu. Însperechile pot fi schimbate până la ora meciului de duminică. Simona Halep, locul 1 VTA, sublinierea Victorija Golubick, locul 115 fta, se vor întâlni, sunt de la ora 1300. În sala polivalent din Cluj, Napoca, în primul meci al întâlnirii România, elveția Ele nu au mai evoluat una împotriva celeilalte până în prezent. Această partid va fi urmat de meciul dintre Irina Begu, Locul 38, FTA, subliniere itimea Bachinsuchi, locul 46, FTA. Scorul întâlnirilor directe este 2 la 2, dar nu au mai jucat din 2014. Duminic, partidele se vor desfășura după următorul program, începând cu ora 1200. Simona Halep, Timea Baksinschi, 3 la 1 în întâlnirile directe. Irina Begu, Victorija Golubic, 2 la 0. Irina Begu, Simona Halep, Pati Schnieder, Iltei Hman. Echipa care, cât tiga acest întâlnire va juca din sezonul viitor în prima grup mondială a Fed Cup Bibene pe Paribas.